Yeah. Yeah. yeah Ni bonai Bonai Kiza kiskas wap wap wap, wap. Yeah. Ma yo pick awanioni Bele nikotoki unilaget nyingi shinda mobile Stare kwenye topic ya hoping feel pokezaote the prima manoti itoka kwenye dream Kamu na sacofi kama nakalamu anza copy lesson for mention in dedication to cocoa commentator on our sector Airbnb wakiita ipo basi kifo kwa wana bi, na wana history ya muziki kufikiri ni mystery mazishi haifiki washiki mizizi ya mti wa muziki ndio kwenye Udemy use muziki use abid use you don't be fooled ukirifis utalozines confesses kama school bila books attitude is it reason na bila shoes kama kids he be do a baddest one step baada tunaset test na tutakili tutahil kuna speed hili ni you people believe me is your combust create new opportunity a community get with it yeah, yeah. Maru Anthony so Fallon inapo call on let's sing Shuria nawapa na uibanga anafika na watu asiwai chapo super matopa deny raha na mwoka kwa red akiwa blue Shuria nawapa na uibanga anafika na watu asiwai chapo super matopa deny raha na mwoka kwa red akiwa blue wacha zi move we can lose wapo apolo kwa room na pleasure ni plugizo mu but girl what you gonna do so wacha zi move we can wapo apolo kwa kwa room na pleasure ni plugizo mu but aloo wachu ganto s wachu ni hivi tunazo double kama alikuwa please nazo sababu junior ni pesa poe chapa angoga niko hambo ka ni niko napenda kupiga kida 10 IVA koko pina casta mama sita na 1 vidiba wazisakaneka kwa kwa wingi na 30 na unga wimbi nataka kiva pigini na staff kinabidi mimi kuja kwa mtu wa vitivi na litakuwa usana bbw kwa keza Yo, nibona keiza wapwa